Цього разу в рамках щотиржневого блогу ми не будемо зосереджуватись на бойових діях поточних, а поговоримо про рік цієї великої війни, проаналізуємо те, що мало місце, чому сталося так або не інакше, які, звичайно, перспективи подальшої російсько-української боротьби, і, звичайно, чому Україна переможе. Принциповому рішенню військово-політичного керівництва Росії щодо розширення масштабів агресії проти України передувало створення відповідного угруповання. Цей процес частково опирався на результати створення стаціонарної інфраструктури розгортання стаціонарного угруповання, яке було прийнято ще в 2016 році. Але створення основного угруповання почалося навесні 2021 року і пришвидшилось з осені 2021 року і на 24 лютого 2022 року на в кордонах із Україною Росія мала угруповання до 200 тисяч осіб. 175 тисяч власне, російських військових, 25 тисяч військових псевдодержавних утворень під російським контролем. Це десь до 120-120 батальйонів тактичних груп. Російський план оригінальний, він передбачав атаку на низці напрямків, тобто до Києва. Охоплення і ізоляція Харкова з подальшим е, виходом до Полтави і Дніпра. Охоплення із флангів е, угруповання операцій об'єднаних сил, е, фактично відсікання України від доступу до моря і е, окупація фактично всієї лівобережної України. Ну і з подальшим продовженням бойових дій уже на правому березі і до виходу приблизно до території Галичини і Волині, щонайменше. Під час першого місяця війни російська тактика базувалася на спробі експлуатувати свою перевагу в засобах. Тобто, фактично, пробити українську оборону за рахунок більшої кількості засобів, які були залучені, в першу чергу, бронетехніки. Згадуємо ці рухи, відповідно, по дорогам цих масштабних колон і колону, яка там на десятки кілометрів стягнулася на північний захід від Києва, відповідно. Цілі ворога були абсолютно максималістські, але вони і виявилися непропорційними тим з'єднанням, які були залучені силам, відповідно, їхнім навичкам вести бойові дії, а також мали місце і помилкові політичні розрахунки, і як наслідок російський оригінальний план, він зазнав краху. В кінці березня російське військово-політичне керівництво визнало, що воно не може досягнути цих максималістських цілей і заявило, що перенацілюється виключно на схід України. Чому сталося саме так, а не інакше? По-перше, це, звичайно, політичні прорахунки, тому що, наскільки можна зрозуміти з подальших повідомлень, Російське військово-політичне керівництво, в першу чергу політична складова, будувало свій план на абсолютно помилковій оцінці саме політичної складової, готовності української нації до спротиву. Не зважаючи на те, що соціологія показувала протилежне. Фактично, замість того, щоб сидіти спокійно, коли російські танки маршовими колонами йшли в напрямку до Києва, намагалися обходити Харків, брати в ізоляцію угрупування в районі сил, рухатись на Миколаївщині. Українська, українська нація, вона обрала всеохоплюючий спротив, так званий, який був дуже часто стихійним. Дуже часто він був, носив такий локальний характер, тобто стихійний. Люди об'єднувались, люди діяли фактично не в рамках якогось наказу, а фактично ходячи з власного бачення. Але, звичайно, політичні прорахунки не були єдиними. Так само прорахунки були і на рівні військового планування. Тут була допущена низка прорахунків. В першу чергу, було переоцінено здатність російських військ вести сучасну загальну військову операцію глибоку і недооцінено здатність Збройних сил України вести бойові дії високої інтенсивності у всіх трьох фізичних вимірах ведення війни. Окрім того, угруповання в 200 тисяч виявилося недостатньо для реалізації таких масштабних завдань. Фактично, російське керівництво замахнулося на масштаби операції, які нагадували рівень операції «Багратіон», яка проводилася з кінця червня до кінця серпня 1944 року. І включала набагато більшу кількість сил з боку робітничого селянської червоної армії. Тобто дуже скоро, на, відразу на низці напрямків, росіяни стикнулися із дилемою, що або вони рухаються вперед, або вони змушені були охороняти свої тили, свою логістику, будучи прикованими до основних доріг. Ну і, звичайно, це... Якісний спротив – це те, що опираючись на низку великих міст в рамках так званої осередкої оборони, вдалося скувати значні сили противника, треба віддати належне місту Чернігову, який на себе, угруповання, яке діяло там, скувало до 20 російських батальйонів тактичних груп, тобто все угруповання, фактично центрального військового округу було скувано, треба віддати належне, оборонцям півдня Сумщини і Харківщини, які не дозволили провести ізоляцію Харкова дуже швидку, не дозволили росіянам рухатись далі до Дніпра власне, з метою такого подвійного оточення операції об'єднаних сил. Треба віддати належне власне нашому групуванню, яке працювало в районі операції об'єднаних сил, тому що на Луганщині ми з боями відступали до рубежу власне Рубіжна, Сєвєродонецьк, Попасна. Треба віддати належне, звичайно, захисникам Маріуполя, які після того, як росіянам вдалося прорвати з одного боку із Криму, а з іншого боку в районі Волновахи, оборонці Маріуполя скували на себе від 10 до 12 батальйону тактичних груп ворога дуже якісним спротивом, який тривав, як відомо, майже до середини травня, і це є безпрецедентно у е, світовій історії, що е, угруповання, яке не мало відповідного великого зв'язку зв з Великою землею, змогло протриматись так довго і виграти цей критичний час для того, щоб була створена лінія фронту е, в Запорізькій області, в Донецькій області, яка тримається і по сьогоднішній день е, значною мірою. І так само вдалося е, зупинити спроби ворога наступати на Миколаївщині, і теж використати цю дилему, що або рухатися вперед, або охороняти свої комунікації, відповідно. Тобто, приблизно на кінець березня для російського керівництва стало зрозуміло, що цей максималістський план не можна реалізувати через численні власні прорахунки, політичні військові прорахунки, недоліки російської логістики, системи забезпечення і, звичайно, брак кваліфікації щодо ведення настільки масштабних бойових дій, тому що весь той досвід, який російські війська, російська система управління мала до цього, це обмежений був досвід, тобто локальна агресія на Донбасі в Криму, це війна в Сирії, це також бойові дії проти Сакартвело. А до цього це геноцид, який проводився в Ічкері. Але цього було явно недостатньо і тому ворог переоцінив свої плани. Ворог був змушений відступити із повністю із Житомирської області, з Київської області, із Чернігівської із Сумської області, майже повністю із Миколаївської області. І фактично ми вступили в другий етап Великої російсько-української війни, який почався приблизно із середини квітня 2022 року. І цей етап, він якби був показовим з низки причин. Вперше, звичайно, це той план, який мав наш противник, а друга, це зміна тактики. Наскільки можна зрозуміти, оригінальний задум противника в рамках боїв за Схід України, він включав оточення українських сил за рахунок двох таких фланових охоплюючих ударів. І тут, звичайно, ключову роль відігравав Ізюмський виступ, тому що незважаючи на відчайдушний спротив, який чинили українські сили, наші десантно-штурмові війська в районі Ізюму, Ізюм ми в кінці березня втратили, і сформувався такий виступ, який нависав над нашим угрупованням, яке вело дії по фронту від Рубіжного і, і далі на Південь. Але, в принципі, доволі швидко стало зрозуміло, що реалізувати це такий охоплюючі удари буде дуже-дуже важко. Як через якість противу українського в районі Ізюмського виступу, так ми пам'ятаємо ті втрати, які були нанесені при спробах форсувати Сіверський Донець, численні втрати, не одна батальйонно-тактична група фактично була знищена. І як наслідок ворог, він обмежив свої амбіції до спочатку попасної, а потім до виступу в районі Сєвєродонецька-Лосічанська, який виник після фактично вимушеного відступу українських сил в кінці травня із району Попасної, точніше з того, що залишилось від цього населеного пункту. І, власне, піком цього якби, великого наступу, першої битви за схід України, другого етапу війни, стало витискання українських сил із... Району Попасний, з району Сєвєродонецька-Лисичанська і вихід на рубіж Сіверського Донця на північний лівий берег Сіверського Донця, фактично. І ці якби, здобутки російських військ, вони є доволі мінімальними, незважаючи на те, що Росія мала велику перевагу в артилерії тому що цю битву першу битву за схід України зараз триває друга битва за схід України фактично в цій в рамках цієї першої битви Росія намагалася використати свою ключову перевагу артилерійську перевагу непропорційно велику кількість ракетних військ і артилерії пропорційно іншим родам військ саме в сухопутних військах і це був так званий артилерійський наступ, тобто росіяни щодня випускали по українським позиціям на Сході від, за різними підрахунками від 30 тисяч снарядів до більшої підрахунки 40, 60 тисяч снарядів, той час як українські бійці могли... Е Відпрацьовувати лише там 4-6 тисяч снарядів в день це за найкращого сценарія. І от, власне, коли ми говоримо про російські здобутки, то дуже гарно їх порівнювати з іншими артилерійськими наступами. Ну і тут, що найбільше згадується, це так званий Горліцький прорив. Це наступ військ Другого Райху на Східному фронті Першої світової війни, який почався в травні 1915 року, де теж другий райх, він використовував свою кратну перевагу в артилерії над військами Російської імператорської армії. Але якщо порівняти, що було здобуто другим райхом і, відповідно, Росією в рамках першої битви за схід України, то чітко видно, що по факту Росія не змогла реалізувати свою перевагу. Її здобутки фактично були мінімальними. Вони відмовилися від цього плану оригінального щодо великого охоплення і все, що вони змогли, це дуже повільно витіснити українські сили з низки районів, паралельно фактично знищуючи під нуль населені пункти. Звичайно, Україна витримала цей артилерійський наступ. Було критично виграти час для появи нової допомоги, про яку поговоримо дещо пізніше, але ціна... За рахунок якої ми вистояли цей артилерійський наступ Росії, вона дуже страшна. Тобто треба бути об'єктивними, що західні дискусії, дискусії в першу чергу Вашингтону, щодо того, чи давати, чи не давати Україні системи Хаймарс, які боєприпаси давати, ці довгі дискусії і потім об'єктивно процес освоєння відповідних систем, вони коштували Україні значної часки її професійних збройних сил. Тобто ми заплатили страшну ціну для того, щоб виграти час, для того, щоб нарешті отримати відповідну допомогу від наших партнерів. І тут, мабуть, якраз добре перейти до певного аналізу еволюції допомоги від наших партнерів, тому що велика російсько-українська війна почалася із того, що наші партнери вони були готові постачати Україні Лише легкі системи, тобто певні постачання відбулися до 24 лютого 2022 року, але навіть і після 24 лютого протягом першого місяця Великої війни допомога з боку наших партнерів вона зводилась в основному до легких систем тактичного рівня, незважаючи на те, що ці системи є високоточними системами, тобто із значною вірогідністю ураження відповідно сил противника. Тобто мова йде про протитанкові е, ракетні комплекси, мова йде про гранатомети, мова йде про е, ПЗРК. І е, важливо розуміти те, що лише е, поєднавши цю допомогу, яка дуже гарно лягала в канву стратегічної оборонної операції, наших оборонних дій, поєднавши їх із радянським спадком важкого озброєння, тобто танками, бойовими броньованими машинами, ракетно-артилерійськими системами, системами ППО, авіації, Україні вдалося витримати перший удар, зірвати оригінальний план ворога, цей Бліцкрих, максимальні цілі щодо знищення української державності, повалення режиму. І, звичайно, в цьому контексті ми мали певний неприємний момент. Це неправильне висвітлення західними ЗМІ, ролі саме західної допомоги, пропорційно важким системам озброєння, які були... В нашому розпорядженні. Тобто за рахунок неправильного висвітлення ролі ракетних військ і артилерії, пропорційно ПТРК, гранатометами і ПЗРК, е сформувалась неправильна дискусія, сформувалось неправильне уявлення. Як наслідок можна відверто говорити, що це неправильне висвітлення, викривлене висвітлення щодо ролі різних систем у статичній оборонній операції протягом першого місяця, Воно коштувало Україні постачання ракетно-артилерійського озброєння протягом декількох місяців. Тобто, те, що ми отримали згоду на постачання, відповідно, гаубиць, що мало місце в середині квітня, калібру 155 мм, і те, що ми отримали принципове рішення по постачанням систем М142 і більш ранньої версії М270, що мало місце в кінці травня і. Ці системи з'явилися на полі бою в кінці червня. Якби було правильне висвітлення, правильна дискусія щодо того, що саме ракетні війська і артилерія відіграли вагому роль в рамках бойових дій на суші щодо зриву оригінального задуму ворога, можливо, ці системи ми отримали раніше. Але так чи інакше, вже навіть для наших партнерів в кінці березня, на початку квітня, було зрозуміло, що... Україні буде важко підтримувати той темп від стрілу боєприпасів, опираючись виключно на радянські запаси. Тому що, на жаль, через низку диверсій, які були проведені росіянами на наших складах боєприпасів, Україна втратила значну частку своїх боєприпасів калібру 122-152 мм, тобто, щоб забезпечити свою артилерію, ствольну і теж реактивну в якої в нас нараховувалося десь більше тисячі одиниць, фактично. Тобто для наших західних партнерів було зрозуміло, що оскільки це війна двох артилерій, то необхідно посилювати саме артилерійську складову, як наслідок ми мали спочатку ці рішення по ствольній артилерії, по постачанням гаубицям 777, і потім приєднання інших західних держав, постачання САУ «Цезар», САУ «Краб», постачання системи е, Сюзанна, е, постачання буксованих гаубиць типу, типу e -E FH-70, якщо ми говоримо про гаубиці для окремих артбригад, або постачання гаубиць типу М109, якщо ми говоримо про бригадні артилерійські групи, е, хоча теж в калібрі 155 мм. Тобто ці рішення були прийняті, і Україна почала освоювати відповідні системи, але для наших західних партнерів було, в принципі, зрозуміло і очевидно, що вони частково не можуть, частково і не хочуть гратися симетрично. Тобто на таку ж кількість стволів російської артилерії, на таку ж кількість боєприпасів, які відстрілювала російська ствольна реактивна артилерія, створити таку ж саму кількість і в українських сил, як наслідок було прийнято рішення такою так, провести таку асиметричну реакцію асиметричну стратегію передати Україні системи М142 м 70 із відповідно боєприпасом джем з дальністю 85 кілометрів із мінімальним коловим вірогідним відхиленням тобто дати нам таку довгу руку боєприпас розширеного поля бою тому що вже на той час наш запас систем точка ну він він теж був граничний, зважаючи на історію успіхів. І відповідні системи почали застосовуватись в кінці червня. Кількість цих систем зросла і застосовувалися вони знову ж таки теж асиметрично. Не для боротьби контрбатарейної на передньому краї, а для знищення складів ракетно-артилерійських озброєнь в тилу, для знищення також Пунктів управління і для знищення логістики, тобто теж склади із пальним продовольством, також окремі скупчення живої сили в тилу. І як наслідок масового застосування цих боєприпасів, це дало ефект, і лише десь на початок вересня було знищено до 450 різних цілей, знищено в тому числі за рахунок отримання розвідувальної інформації з боку наших партнерів, тому що Виключно покладаючись на нашу систему розвідки, яка в технічному плані дуже відстає, нам було б важко реалізувати потенціал систем мс 42 м 2 70 і потенціал боєприпасу GMLRS. Але так чи інакше ми в рамках використання цього боєприпасу і цієї платформи вдалося зупинити на певний час артилерійський наступ росіян. Вдалося зменшити темпи відстрілу боєприпасів, ми змусили їх переносити основні склади глибше, більш прифронтові склади їх, скажімо, розділяти, розкидати фактично, зменшувати концентрацію боєприпасів. Це дало необхідний ефект. І загалом на середину липня було вже чітко зрозуміло, що... Російський наступ, який почався із середини квітня, він досягнув своєї кульмінаційної точки. І так співпало, що поряд з тим, що було досягнуто певної кульмінаційної точки, Україна почала проводити власні дії з введення в оману противника щодо того, якими будуть, власне, українські дії. І е, це була дуже успішна операція, стратегічне введення в оману, яку можна, наприклад, порівняти із тим, як в 44-му році союзники вели в оману е, Третій Рейх щодо місця висадки десанту. чекали в районі Падекале, висадились в районі Нормандії. Так само і українські заяви щодо того, що український контрнаступ буде на півдні, вони розбалансували російський фронт. Вони використали той факт, що лінія фронту була дуже протяжна, це більше однієї тисячі кілометрів активних бойових дій, а російське угруповання пропорційно цій довжині фронту, воно не було таким протяжним, таким значним. І як наслідок наші постійні тези із середини Липня, а потім і кроки використання систем М142М270 для нанесення ударів по переправам на Дніпрі на Херсонщині, вони дали відповідний ефект, тому що ворог почав перегрупування, ворог не знав точно, де буде місце можливого удару, і як наслідок він перемістив значні свої сили, в тому числі десантно-штурмові війська саме на південь, в тому числі і на Західну Херсонщину, на Праворежну Херсонщину. І як наслідок була створена унікальна ситуація, яку було використано на Харківщині. На початку вересня українські війська на Харківщині в районі північніше населеного пункту Балаклея перейшли до наступальних дій. Вони використали той фактор, що в Росії не було достатніх сил для створення ешелонованої Оборони. Як наслідок, було дуже швидко прорвано ту оборону рідку, яка була на передньому краї. Далі було введено сили розвитку прориву. Як наслідок, за е, тиждень було звільнено значні райони Харківщини. Було звільнено, окрім Балаклеї, власне, було звільнено Куп'янськ. Було е, звільнено Ізюм. Е, бойові дії були перенесені на східний берег річки Оскіл. І е, ми побачили от, власне на противагу росіянам, які не змогли реалізувати своєї кількісної переваги, не змогли створити таких умов для класичної наступальної операції по типу тих, які мали місце Другої Другу світової війни. Україна це змогла зробити так. Е, цьому передувала серйозна кампанія стратична щодо введення вомани, але це спрацювало, це дало ефект. І е, палакійсько Київсько-Купінська операція переросла потім в операцію по звільненню півночі Донецької області, по виходу на західні окраїни Луганщини і майже повному звільненню, власне, е, Харківської області. Паралельно Україна продовжувала інший тип е, дій, не класичний, не той, який відповідав канонам Другої світової війни, але тим не менше активні дії саме на Херсонщині. В кінці серпня наші війська перейшли до активних дій і е, там, тобто було поєднано удари по логістиці і було поєднано постійні дії е, штурмові е, на передньому краї. І як наслідок було е, в принципі, показано російському військово-політичному керівництву, що їхня позиція саме на е, Західній Хрисонщині вона вразлива. І утримувати і забезпечувати угруповання таке значне до 30 тисяч військових буде дуже важко. Як наслідок 11 листопада російські війська організовано доволі, це треба визнати на противагу того, що мало місце на Харківщині. Вони залишили західну Херсонщину і це була така наша ключова перемога. Цим, можна сказати, завершилася... Компанія е активна там 2022 року е доволі успішними нашими діями.